Decizie fere precedent luat de Radio Guerrilla, după decesul lui Andrei Gheorghe, când o să trecem noi acolo unde ai plecat tu. O parte din mansarda Radio Guerrilla va purta numele studiul Andrei Gheorghe, în memoria omului de radio sublinierei televiziune care a fost găsit decedat, luni ar, la locuința sa din Pipera. Andrei, când o să trecem sub liniere noi, acolo unde ai plecat tu, facem un radio. Radiul. La. Cune ai învățat tu? Andrei, te iubim. Mult. Eu să ne fie dor de tine până ne vedem. Nicii mult cumim din suflet ce suntem oameni de radio datorit ce ce ne-ai învăcat cea mai frumoasă meserie din lume. Ce ne-ai învăcat? Ce ne-ai certat pe fiecare dintre noi? Ce ne-ai învăcat? Ce simțim? De ce ai plecat, numai tu sub linieră ca de obicei? Ce doar nu o să dai tu explicații cuiva? Poate nu ce-am spus niciodată, dar radio guerrilla e subliniere tisitul, mult. mult, mult, mult, mult de tot. Foarte mult, subliniere mul mult mulcumim din suflet pentru asta. Cereu îmi pare ca nu ci am mulcumit pentru asta niciodată. Niciodată pentru ce ai disfrut, a scris echipa Radio Guerrilla pe pagina de Facebook a postului de radio, care este în doliu, potrivit newsro. De astăzi înainte, o parte din mansarda Radio Guerrilla va purta numele tău, studiul Andrei Gheorghe. Forev. Timp ce o să te enerveze asta, dar n-am putut să ne abținem. E sublinierat ești printre noi, e sublinierat în noi. Te iubim! Ești mult cu mine pentru ceea ce suntem. E parte din tine, este piramida ta. Ne-e dor de tine subliniere. o să se ne vedem la un moment dat, se facem radiul. Respectând glove. Vorbim, a adugat echipa radio guerrilla. Andrei Gheorghe a murit din cauza unui stop cardio-respirator.